هذي الشيء له اهداء من بنت عمك تغريد المفلح <تصفيق> أقبل التاج الفخر بنت الاصايل <تصفيق> لابسه كبت <أحكب> التخرج والمنال <تصفيق> شيخة الغزلان نادرة الخصايل <تصفيق> أشرقت يوم التخرج والمعالي <تصفيق> أقبل التاج الفخر بنت الاصايل <تصفيق> أقبل التاج الفخر التخرج والمنالي شيخه الغزلان نادره الخصايل اشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحه تميزه بين الاوايل الف مبروك التخرج الغزل يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع خرف فيك المثايل ام صقر لي فرحاها فك الخيال كم رفعت راسها بي اقبلت تاج الفخر بنت الاصايل لابسة كب التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرت الخصايل اشرقت يوم التخرج والمعالي ها <تصفيق>